Світовий рекорд з пауерліфтингу у вправі «Станова тяга» серед адаптивних атлетів, тобто людей з інвалідністю, встановив спортсмен із Бордянська Володимир Моїсей. Змагання «Arnold Sports Festival 2023» відбулись у США 4 березня. Там спортсмен підняв 260 кілограмів ваги. «Мій дійснюючий рекорд України в Штаті, я маю на увазі в Америці, він став світовим, бо з адаптивних атлетів, ніхто таку вагу ще не піднімав. Планував підняти 280, трошки не, не дотягнув, до колін підняв і далі не зміг. Думаю, що в цьому році все ж таки зможу ще більше підняти. Але вже 260 – це був рекорд, був рекорд світу, бо більше 240 кілограмів ніхто не піднімав саме на таких змаганнях титуло масштабу як Arnold Strong. Чоловік втратив руку у ДТП у 2019 році, але продовжив займатися силовими видами спорту. Володимир каже: "Беручи участь у змаганнях, хотів показати світові, що людина з інвалідністю може змагатись на рівні з іншими. І це було для мене дуже важливо підтримати сьогодні кожного військового або військову, яка або який так втратив кінцівку на війні. Або цивільну людину, показати своїм припадом, що життя не закінчується, можна стати ще сильнішим і о, здолати ще більше, на мій погляд, вершин.